Terenii prezint raportul de activitate cu ele închise, Liviu Dragnea nu a fost invitat. Serviciul Român de Informații prezint, luni, raportul de activitate pentru anul 2017. Dacă presupunere din Teleclaus Iohannis va participa la eveniment, Liviu Dragnea a susținut la palatul Parlamentului ce nu a primit nicio invitație. Nu, a fost răspunsul lui Liviu Dragnea, întrebat fiind dacă a fost invitat la evenimentul SRI. Serviciul Român de Informații prezintă LUNG. Raportul de activitate în cadrul unui eveniment nepublic, la care participă angajați, dar sub umierei colaboratori ai instituției. Ultimul raport de activitate publicat pe site-ul SRI datează din anul 2014. Decizia din 2016 a CCR, privind realizarea interceptrilor în cauzele penale, SRI a fost în centrul mai multor scandaluri privind implicarea în justicie sublinierei integritatea unor persoane din conducerea serviciului.